بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قم الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله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 من بيتك في الحق وإن فريقا من المؤمنين لكاربون يجادلونك في الحق بعدما وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن لغير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقف عذابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله لن نقض إلا من العلم بالأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرحبة فاضربوا سوقي أعناك واضربوا لَبَنَانَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكَّنُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يشاق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ